No is Thank you. Minun on oli tehdä kaisuudella että mitään, mitään, mitään, mitään, mitään. Et Otettiin vaan jonkin verran savea sen verran, että se mahtuu tonne sisälle, tungetaan se vaan tonne, niin se Sieltä tulee kaikkia tollasii ulos. Tässä on sulle oma. Ja on vähän sovea. Kannattaa ottaa vähän vähemmän. Ei mm. Ja, ja se sen sieltä. Just näin. Ja se tuntuu ihanat puristaa se. Pitääkö mukata tätä ei toinen jos, aj jos, aj jos ajatellaan, että jos se olisi tumminkin, niin mitä sit sitten? Sit se on. voi ruveta tule saveksi. Kyllä, se voi ruveta tule saveksi uudestaan. Jos me haluamme -hmm. sitä hämpäriin tai koko työn ja ve näin ihan veden alle, niin sitten se ihan hajoisi. Sitten. sitten se voi kierrättää sen salen tässä vaikea siellä. Mm -hmm. Sit kun se on käynyt poltossa, niin sit sitä ei voi enää kierrättää. Sen takia me aina sitten mietitään oppilaiden kanssa, että mitä odotetaan.